I filmen skal jeg vise deg hvordan du skriver inn text i OneNote. Men før det. I OneNote så er du ikke lenger bunnet av A4-arkets rammer. Så vi kan eh, se si ha bra, ha bra, Till A4-arket under den forutsetning at du ikke har en vane og en stil å studere på papir. Jeg tror dette mye er en vanesak, men jag skal på ingen måte styre dig unna A4-arket hvis du vill det. Hvis du jobber i a 4 så kan det være en god tanke å bygge opp notatene dine sånn at det er lett å skrive ut. Men la oss se på skjermen her nå. Her har vi et utsnitt av et OneNote-ark. Det er altså ubegrenset bortover til høyre og det er ubegrenset nedover og vi har ingen bindende rammer. Hvis du vil ha et annet utsnitt av arket så har du en eh, en tørt eller en pad på en maskin så kan du gjøre saksebevegelse ut og in for å gjøre arkstørrelsen større eller mindre. Hvis du er på en fast PC, så går du på skillearket som heter visning, og så velger du zoom in zoom ut på denne måten, og da zoomer du deg ut, og her ser vi mange procent av arket vi ser for øyeblikket. En anting ting som jeg syns er litt dumt i OneNote, det er at standard skriftsstørrelse er 11. Jeg synes det er for lite, selv om vi velger å zoome inn da. Så jeg skal vise deg hvordan du gjør om standard skriftsstørrelse i OneNote. Då går vi på Fil, og så går vi helt nederst på Alternativer, og så går vi in på Skillekortet generelt, og så går vi ned der det står Størrelse, og personlig pleier å bruke størrelse 14. Og når jeg har gjort det så trykker jeg på OK. Og fra neste ark jeg lager så vil nå skriftsstørrelsen være 14. Det kan vi se her oppe nå at jeg skriver så blir skriftsstørrelsen 14. Men så til dette å skrive inn tekst. Når jeg skriver inn tekst i OneNote så dannes det ofte en egen liten tekstboks. Hvis jeg trykker litt til høyre for den andre skriften jeg har skrevet nå trykker jeg inn Där träffar jag en textbox uppe till vänster. Jeg går lite längre undan, trycker igen och der har jag en ny textbox. Och denna kan ni se har fyra prickar på toppen av sig. Vi ser jag tar tag i de fyra prickarna, den kommer fram när jag trycker på texten eller får muspekaren över, så kan jag flytta den teksten i förhåll til annan text. Så jag kan omorganisera notatterna mina. Så det er helt basic kunnskap. Dette kan sikkert de fleste, men jeg tar det for det. Eh, hvis vi markerer en tekst, eh, merker en tekst i OneNote, så vil du få opp denne lille boksen som står her borte. Og her kan du da for eksempel gå inn og gjøre om størrelsen når du gjør Amtus font 20, og da blir den mye større som du ser. Eh, jeg kunde også gått opp på toppen här og gjort det med den samme teksten og gjort den ned til 16 igjen for eksempel på denne måten. Så man kan alltid gå opp på toppen under skillekortet hjem og gjøre innstillinger med teksten, eller så kommer den alltid fram når jeg merker en tekst. Jeg gjør det igjen, merker teksten, går inn her på skriftfarge og velger at denne teksten skal være rød. Så prøver jeg meg igjen. Denne teksten vil jeg ha gul uthevingsfarge og da går jeg inn her. Og her får jeg velge mange for forskjellige farger, og så velger jeg den fargen jeg vil ha, og vipps, så har jeg gul uthevingsfarge. Og jeg kan også gå inn, merke teksten, gå inn og velge en annen font, og her har jeg veldig mange forskjellige fonter å ta, som jeg kan velge. Akkurat det samme kan jeg gå på toppen og bla meg nedover alle de mulige fontene som jeg har tilgjengelig for å skrive noe. Som dere ser så ble liksom tekstboksen litt forskjellig her nå, jeg kan dra tekstboksen rundt og legge også merke til at hvis jeg går helt ut i en av endene på tekstboksen, så kan jeg få opp to piler, så kan jeg holde venstre muskene opp inne, og så kan jeg dra tekstboksen sammen til den har den formen og den placeringen som jeg ønsker.